Olgoa Vasilescu, mesaj tranant pentru nemulumii din Senetate, legea salarizării nu se modifică. Ministrul muncii, Lia Olgoa Vasilescu, le transmite un mesaj tranant nemulumilor din sănătate care au protestat ieri în stradă împotriva secederii veniturilor. Ea susține ce se lucrează acum la regulamentul de sporuri. Sper ca problemele să se, se rezolve în acest mod. Legea salarizării nu se modifică. De altfel, nici nu este nevoie să facem vreo modificare pentru ce este o lege cadru. Salariile pentru toată lumea sunt la fel. Adică pe fiecare categorie de bugetari în parte. Ceea ce revendic dumnealor se cedere de venituri FA de luna februarie provin din sporuri. S-a lucrat la un regulament de sporuri împreună cu sindicatele. Au cerut o anexă 10. S-a lucrat această anexă 10 după care nu au mai fost edacrod cu ea i-au cerut scoaterea ei i acum au cerut iar reintroducerea ei, anexei 10, cea se întâmplă la noi, la români de fiecare dată. Am avut o intalnire cu managerii de spital săptămâna trecută cu doamna prim-ministru. Am constatat că jumătate dintre ei nu au niciun fel de probleme, în sensul că veniturile din spitalele gestionate de ei nu au scăzut sub nicio formă, tocmai pentru că au știut să facă niște reglaje fine pe regulamentul de sporuri, astfel încât să nu ai scăderi de venituri, iar în alta parte sunt diferente destul de mari, ceea ce nu este permis. Mesajul pentru nemultumit este ca la ora actuală se lucrează la acest regulament de sporuri împreună cu managerii care au stiut foarte bine să gestioneze situația, dar ce legea salarizării nu se modifică, A spus Lia Olgoa Vasilescu într-o intervenție la Antena 3 în emisiunea Punctul de întâlnire realizat de Radu Tudor. Mai ce în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul senetecii, Sorina Pintea, a recunoscut ce totul se poate da peste cap. Mai mult, Pintea a mai recunoscut sublinierea liniere-i secederile veniturilor din sănătate. Modificarea legii salarizării nu trebuie să fie pe primul plan. Dacă nu gesim alte soluții, putem să schimbăm subliniere i legea salarizării. Am anuncat de câteva luni ce vor fi cres subliniere teri de salarii, dar subliniere ce la unele categorii vor avea secederi de venituri. Au secezut acele sporuri subliniere iasezut veniturie. Este vorba de secederi de venituri, nu de secederii salariale. Noi nu vrem ca nici un angajat din sănătate să aibă secederi de venituri, a spus Pintea.